زب یری mere gel musir karna allah kharna kharna khuda sa idhar se padhao ye badde yahan se le lo mere gel musir karna دشمنی موسیقی مسی مسی کنا کھا رنے khuda sa ma sha Allah ma sha Allah heer gel musikharna ko kha ranet khuda sa zahra ay dusmani ya na چلا تو لکھادن خود سو نشے پا کیا بو بتو لکھا دن دوسو خدا سے ran na wo maya khuda si jag le ame sale na shambus kulen husaini جی. ماشاء اللہ سنبھو اسکول حسینی جبری تھک بنے یعنی خدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شک بنے یعنی خدا لا جو پاش ست کب جیمبو اسکولینسینی جب ریلی سب چی آنی خدا پلے یہ تو مو سبیا سہل اتائی تمہارا دوبارہ پڑھے پن کیا لکھائی سی ترسائی تو سہ اتائیل میاستین سے سیا محمد والا محمد سلمان